Ministerul Economiei le răspunde protestatarilor din fața instituției, care va fi soarta antierului din Mangalia. Negocierile dintre statul român subliniere investitorul strategic interesat în antierul naval din Galia, Damens Hipyards Group, au fost finalizate miercuri, iar statul român va deveni acționar al subliniere antierului naval, a anuncat jo Ministerul Economiei. Anuncul a fost făcut în timp aproximativ 300 de angajați ai subliniere antierului naval protestau în faca Ministerului Economiei. Antierul naval din Mangalia este decinut din 1997 de grupul sud-corean Daivou, în proporție de 51, restul de 49 revenind guvernului României. Guvernul de la București sub a anunțat recent ce blochează tranzacția prin care olandezii de la Damenship i de la Daewoo o pachetul majoritar al antierului Naval Mangalia. Astfel, antierul naval 2 mai se punta Mangaliavar nunca la exercitarea dreptului de preferință cu privire la a pachetului de acțiuni deținut de Daevos Hitwil din and marine în la societatea Daevos Mangaliahe aviindustrie S. Amangalia, urmând ca, ulterior, Damens Hipyards Group se cesioneze, cu titl gratuit, ce 3 antierul naval 2 mai se puncta, 2 din pachetul de acțiuni, Se arată în comunicatul publicat joi. Astfel, structura de acționariat a companiei mixte care rezultă în urma asocierii va arta astfel. 51, antierul Naval 2 mai se punta, 49 Damens Yards Grove. Oferta ferma autentificat va fi depus un scris în cursul zilei de astăzi la sediul Antierului Naval 2 mai. Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor SN2 mai Mangalia, care va avea loc în data de 30 martie, partea română va intra în discuții pentru elaborarea statului societății mixte, se arată în comunicat. Ministrul Economiei, Denuc Andru, subliniere G, a declarat ce este mulțumit de rezultatul negocierilor, iar statul român va putea astfel să protejeze forca de muncă înalt calificat din subliniere antierul naval. Este pentru prima dată în ultimii 28 de ani când statul român preia controlul asupra unui obiectiv industrial strategic privatizat. Din calitatea de acționar majoritar putem să protejme eficient interesele statului român, sublinierei, putem să protejme inclusiv forca de muncă înalt calificat de la antierul naval, a declarat Andru Sublinierec. Aproximativ 300 de angajați ai sublinierea antierului din Mangalia au protestat joi, în fața sediului Ministerului Economiei. Ei au avut mai multe solicitări între care luarea unei decizii de C3 guvern legat de preluarea pachetului de acțiuni de hit William and Marine Engineering, avansarea unui calendar concret cu termene precise privind procesul transferului de acțiuni, indiferent de caracteristicile acestui a sau percile acestui proces. De asemenea, ei mai cer informarea corect, clar sublinierei concreta salariacilor cu privire la intențiile guvernului referitoare la situația subliniere antierului naval din Mangalia sublinierei avansarea unui plan managerial coerent care se vizeze redresarea financiară a companiei concomitent cu cresc subliniere tera veniturilor salariacilor companiei, conform Newsro. Uh uh